Jakadžo zlala u nie znali dan miše, na výjdeň, na turu, cestá tri, gaďo som, gaďo až na Gerlach pečku prami vyšol som, až na Gerlach pečku prami vyšol Odvešli na pleseň do sádry, kačo sa. Na tú niši nikto nevídam Na tú niši nikto nevídam nevydám. Kačo mu nikde chodiť z nie Netreba mu nikde chodiť z natury. štálne. E Vy treba vás nikde len doma štálne. Mama, A nie treba vás nikde len doma štálne. Hey, ja, ho.